Γεια σας από το LELAS Handmade Artisan Soaps. Με το σημερινό βίντεο ολοκληρώνεται η σειρά με θέμα την σαπονοπλαστελίνη. Σας έδειξα πως έφτιαξα σαπονοπλαστελίνες, πως τις αποθήκευσα και πως τις επεξεργάστηκα για να φτιάξω τα ένθετά μου. Τώρα θα σας δείξω πως ακριβώς τις ενσωμάτωσα στα σαπούνια μου. Και λέω σαπούνια γιατί έφτιαξα τρία πριν καταλήξω σε αυτό το οποίο υπέβαλα στον διαγωνισμό του Soap Challenge Club. Το πρώτο σαπούν ήταν για δοκιμή. Το δεύτερο υποτίθεται ότι θα ήταν η συμμετοχή μου στον διαγωνισμό. Αλλά έτσι όπω βγήκε, άστο καλύτερα. Και έτσι αναγκαστικά έφτιαξα ένα τρίτο. Όσο πιο απλό γινόταν, γιατί η σαπουνοπλαστελίνη δεν είναι το φόρτε μου και ούτε πρόκειται να γίνει. Αν όμως εσά σα άρεσε και αποφασίσετε να την δοκιμάσετε, κάντε μια βόλτα στο Facebook μου και στείλτε μου κάμια φωτογραφία να βλέπω τα σαπούνια σα και να χαίρομαι. Έχει πλάκα! Έχει πολύ πλάκα! Αχ, μου, φτυχώς δεν είμαι η Δία! Πιο κοντά. Ναι! Αυτά εδώ, που φαίνεται σαν να έχει κρακελάρι το άσπρο, είναι ποτάμια για κερίμηση.